Ministrul Justiției confirm primirea motivrii avizului CSM pe cererea de revocare a sublinierei FEIDNA. Secția pentru Procurori Consiliului Superior al Magistraturii a anuncat vineri ce hotărârea numărul 52 din 27 februarie 2018. Privind avizul consultativ pe cererea de revocare a sublinierei Feidna, a fost motivat sublinierei înaintat decidencilor pentru a dispune mesurile legale. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a confirmat pentru stiri pe sursero.Ce a primit motivarea CSM. Deocamdată, Ministrul nu a făcut alte comentarii despre documentul care urmează să fie făcut public de CSM. Tudorel Toader a era pe 22 februarie ce a formulat o cerere de revocare a Laurei Codruca Covezii din funcția de procuror sub liniere DNA. Pe 27 februarie, secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ pe solicitarea ministrului. Presubliniere din Teleclaus Iohannis este cel care urmează să ia decizia finală cu privire la acceptarea sau refuzarea solicitrii formulate de ministrul Toader.